Культура у бомбосховищі. У підвалі будинку, облаштованому укриттям, артисти Миколаївського академічного художнього драматичного театру влаштували концерт для місцевих жителів. Прийшли до вас привітати з маленькою концертною програмою «Все буде Україна. Отже, приємного перегляду і можна підтанцювати, підспівувати і разом зустрічати наших артистів. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб ми, актори, могли вас розрадити. Для того, щоб потім, якщо буде, краще, щоб такого не було, але якщо буде у вас нагода і потреба, точніше, сюди спускатися і тут пересуджуватися в часи, часів, щоб ви згадували нашу теплу зустріч і на душі у вас було тепло. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, Чи ви живі, чи здорові, сніродичі, гарбузові відзвалась жовта диня. Гарбузова господині, живі дітки, плетемо сітки, засипаємо багном нітки. обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця. Маєм батько автомати, добре кришуємо супостата. До полі, до полі, початок моєї болі, і стежка в богах. Скорішої перемоги на ворогу. Бажаємо вам і нам усім Скоріше повернутися до мирного життя. Бажаємо вам і нам усім Сил терпіння. Віримо в щасливе майбутнє. Ми дуже часто ходили до театру, ми ходили до нього, а сьогодні театр завітав для, до нас. І це таке чудо, це така пошана до нас, це таке, така надзвич, надзвичайна радість, несподіваність. І, і це дуже приємно, і це дійсно підтримує і надихає нас. Дуже дякуємо вам.